Новенький сортувальний термінал нової пошти в Миколаєві не проіснував і року. Російська ракета знищила його повністю. Взрив відбувався в 17.45, тому що в 17.48 мені вже дзвонили, що відбувався взрив на терміналі. Ми з хлопцями за минулі 20 доїхали з міста сюди. И по приезду уже увидели, что здесь ну, пожарные были, МЧС, военные приехали, ребята, которые забирали остатки снарядов, и приехала скорая. Сраненых получилось у нас три человека, из них два... Ракета розірвалася біля будівлі. Вибухова хвиля зачепила автомобілі. Зайнялась пожежа. У приміщенні було 30 людей. Всі вони працювали на відгрузку вантажу. Того вечора у терміналі працював менеджер ділянки Євгеній Обримба. Чоловік говорить, життя врятувала щаслива випадковість. Я заходив з цієї сторони, хлопці, мені питають, що мені що робити. Я казав, зараз піду перевірю, чи залишився вантаж, щоб забрати у доставки, щоб все поїхало згідно графіку ну, всі посилки поїхали. Я тільки заходжу, буквально проходжу там, ну, метрів п'ять і все, що я почув, це просто, ну, взрив, воно бахнуло і Наймет мене просто оглушило, в ухах почало дзвеніти, я все сипеться на голову, пиляка, все, ну, все шумить. Я то, про, просто, упав, просто упав на землю, буквально там секунд 10 полежав, трохи прийшов, прийшов до тями ну, не було сенсу лежати. Я вже встав, вибіг на вулицю, почав збирати ну, своїх хлопців, тому що ну, думав, воно якась тут бахнула, підсавали, поки всіх знайшов, щоб всіх зібрав, потім вже ну, відразу визвали швидку медичну допомогу. Термінал побудували в травні 2021 року, призначався для збереження та сортування вантажу компанії з експрес-доставки Нової пошти. Збитки в завданні компанії ще не рахували, усім травмованим виплатять страхові компенсації. Ольга Руда, Юрій Руденко. новини на суспільному Миколаїв.